Їхав з хорошим настроєм, їхав за першим місцем. Не вийшло трохи. 14-річний хмельничанин Давід Гулій хизується бронзою зі світових змагань. Її вважає найціннішою серед усіх своїх нагород, а їх у нього розповів більше двох десятків. Радіють за підлітка його друзі по спорту. Я дуже рада за Давіда, що він отримав от таку от медальку гарну. А коли я виросту, то я таку, я маю надію, що я теж таку получу. І я вже тренуюсь на младшій групі і вже дуже давно. І, і ми там вчимо різні техніки, все таке в нас там проводять розмінку. вчать тиквандо і, і, і тиквандо тік, це радість. Хекмунду Давід Гулій займається семи років. Пригадує, на занятті його привела мама. В дитинстві в нас був дуже активний, можна сказати, навіть гіперактивний. Ну, і в нього такі були, як сказати, задатки. Задатки спортсмена, він такий цілеспрямований, активний, ну, і вирішили спробувати. На цьогорічному чемпіонаті світу з Олімпійського тхквондо серед кадетів у Болгарії Давид Гулій взяв медаль за третє місце і виконав норматив майстра спорту України. У трьох з чотирьох сутичок спортсмен виграв достроково. Третій бой ще на Тайпей з країни. Саме більше хвилювався перед цим боєм, тому що дивився бой перед тим, як він зі мною бився. Гарно виграв, достойно. За вихід у фінал Давід Гулі поступився супернику з Єгипту. Один із тренерів Давіда, Сергій Пісоцький, каже, для перемоги його вихованцю не вистачило досвіду. Давід перший раунд програв 14-13, потім другий раунд виповнив повністю установки і виграв 13-1. І, на жаль, от в третьому раунді ну трошечки ми... Ну, не, не пішло так, як я скажу, що опитний, опитний гарний єгиптянин. Тепер тренери Давіда Гулія, Сергій і Наталя Пісоцький готують його до клубного чемпіонату Європи з тхеквондо, що запланований на 20 серпня в Естонії. Давід каже, хоче покращити там результат, тож старано тренується. Тренування йдуть десь від півтори до двох годин, шість тренувань на тиждень. Ми спочатку бігаємо, потім розмінка, деколи спаренгем, деколи анайробка. Хмельницьку область у складі національної збірної на клубному чемпіонаті Європи з разом з Давідом представлять ще троє спортсменів. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.